بعد الناس بدنيا حقوقي دور واقف بالنص دور على الفرملا يا بعد لا تكسروا وتزيدوا يو يكفي تعطي كلك لا اراديا لتعالج لا نقصك لو يستاهلوك ما بيعشش الخوف بصدرك ما حدا فهمت لك ولا تعلموا من علمك فحاجه تثق فيهم مهما داوموا بصفق بصفق لاي حدا وصل ابعد مني بشكل اسرع بس دقق ما شرط تلاقي نفس لبضاعة بكل الافراح بس فكدس اي حفره بوقع فيها بطلع وما مبدس بدس حدا عالفاضي لو شغلك ما عاجبني ما ممكن تحاصر كلماتي اسمك حتى لو ناطرني تمسك لو قاصدني بتتشرف بس لا لا انت بتعرف اني بخوف وخايف تهاجمني مصادفه تفاجئني وانا صادم كل البشر جبت جده 4 الفجر برد كثير وخطر ببالي اعملها تمثال بمكتبتي اللي صار قالت لي كون رومنسي تحت المطر قلت انه دهستها تحت المطر وانا صادم كل البشر صعب تفاجئني اغلب الناس بدها العالم يحترق بعض الناس بدهم يحرقوا بايدن واقف بالنصام دور على الفرن مرايا لبعض لتكسرن بتزيدن فجيبن من سيدون وتحشلون بطاقة ذكية في طيزن فرجيون عبيدون والعنصرية اللي اجت تربيتن كون هويتك واحرقلن هويتن لو تسأل عن ريزن الكبت اللي هبر شباب حواريكن ولعب بأعصابن وشوه بنيتون وسهل تحبيسن هستيريا شو بولا لا تدويتن شغل الى لحن لننفي تأبيدن شغف بغطي موسيقى غنيتون مشعل غضب كافي ياكل بزر اسيد وممخوش شمسيتون طلاء ابنيتون مسحوا بقسيتون ابناء مدينتون لو شافوني من لاني عم هينون وعملوني سيرتون ما بعمل شي بس بطنش قضيتون يا اغلب الناس بدها العالم تحترق بعض الناس بدن يحرقوا بايدهن واقف الناس وعم دواقف مرايا لا بعد لا تكسرن بتزيدن